3195 дітей з числа внутрішніх переселенців сьогодні розпочали навчання в Хмельницькій області, як для школярів стартував новий навчальний рік. Бійці 3-ї окремої танкової залізної бригади, що базується на Хмельниччині, витягли з поля бою важкопоранених бійців піхоти. Відсьогодні в тролейбусах Хмельницького скасовуються паперові проїзні та запроваджуються електронні, де купити та як поповнювати. У Хмельницькій громаді цьогоріч на 161 першачків менше, ніж торік. Про це розповіла виконувачка обов'язків директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. За її словами, цьогоріч вони рекомендували змінити формат початку навчального року, а ще – розтягнути проведення Дня знань у часі – з 29 серпня по 5 вересня. –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 3195 дітей з числа внутрішньопереміщених осіб сьогодні розпочали навчання в Хмельницькій області. Про це Суспільному розповіла начальниця обласного департаменту освіти і науки Дарія Басюк. Частина з тих, кого ми рахуємо внутрішньопереміщеними, це ті, хто долучилися до дистанційного навчання в школах Хмельниччини, перебуваючи по факту на тимчасово окупованих територіях або територіях, де йдуть військові дії. про тому, що ті учні, які навіть навіть в таких надскладних умовах, вони почали до нас звертатися в квітні місяці, в травні місяці, в червні, для того, щоб ми їх зарахували до українських шкіл, і вони отримали українські ну, документи про освіту. Навчальний рік має тривати 175 днів, вищі мають академічну мобільність та виконуватимуть навчальну програму. Відповідно до цього в області плануватимуть і канікули, каже Дарія Басюк. Відповідно, будуть плануватися канікули, тобто це дає змогу, якщо ми ефективно будемо використовувати от зараз осінній теплий період, то можна буде подовжити канікули. Можливо, канікули будуть переміжну дистанційкою. Кожний заклад має право це визначати, погоджуючи, як я вже сказала, педагогічною радою, батьками і засновниками.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 Від важкого поранення, отриманого в боях з російськими військовими, загинув Олександр Сердечний 1989 року народження. Чоловік родом із села Велика Медведівка Антонінської тергромади. Внаслідок травм завданих ворогом загинув і 34-річний Олег Синюк із селища Антоніни Антонінської тергромади. Інформацію про загиблих підтвердив голова громади Анатолій Оцелюк. Під час виконання бойового завдання на фронті загинув 40-річний Сергій Подолян із Кам'янця-Подільського. Про втрату воїна повідомив голова Кам'янця від Подільської районної ради Михайло Симашкевич. Бійці третьої окремої танкової залізної бригади, що базується на Хмельниччині, витягли з поля бою важкопоранених бійців піхоти. Бій, в якому брали участь танкісти, тривав 12 годин. Відео з дрону опублікувала прес-служба бригади на сторінці у Фейсбук, під яким розповідається, поки один танк рятував піхотинців, інший прикривав вогнем. А через кілька годин вже витягував тросами перший, який, повернувшись на поле бою після евакуації поранених та поповнення боєкомплекту, підірвався на протитанковій міні. Екіпаж танку після вибуху вижив. Командир, навітник та механік-водій представлені до нагородження орденами. Станом на 1 вересня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинуло 48 тисяч російських військових. Противник втратив 1997 танків та 4345 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1115 артилерійських систем, 287 реактивних систем залпового вогню та 153 засоби протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 234 літаки, 851 безпілотний літальний апарат, 205 гелікоптерів автомобільної техніки та автоцистерн – 3239 одиниць, спеціальної техніки – 104 одиниці. За 190 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів, Збито 196 крилатих ракет. Пережили окупацію та депортацію – історія родини Шепетівського району, який вдалося воз'єднатися під час війни. У Хмельницькому не припинятиметься постачання гарячої води на відміну від сусідів. 16-річний Маріуполець Богдан Макіїв та його 24-річна сестра Анжела з маленьким сином більше тижня живуть у родині свого двоюрідного дядька. Дядина каже, вони з чоловіком запропонували двоюрідним племінникам вибиратися з окупованого міста та російської депортації сюди, в село на Хмельниччині. До цього часу, каже Людмила, ні Богдана, ні Анжелу жодного разу вони з чоловіком не бачили. Фотографії бачили, отак. Вони ж тату і мама, обоє кажуть. Я за один момент став і батьком сина, і батьком дочки, і маю внука з цієї дочки Анжели. І ще мого сина народився. Син мій внук. Бачите, я багато людина. Людмила розповідає, рідна мати Богдана і Анжели менш ніж за місяць померла від онкохвороби. Мати виховувала Богдана одна, і після її смерті хлопець жив з бабусею, дідусем в Маріуполі, де останні тижні нічого було їсти. А за кілометр від хати росіяни активно обстрілювали місто. Богдан каже, бабуся й дідусь не хотіли його відпускати. Волнувалися за мене, боялися, що я не доїду. Їхав, каже, з Маріуполя, з іншими людьми до Запоріжжя, а там сів на потяг до Хмельницького. Майже без грошей і їжі. Ми їхали на мікроавтобусі, приїжджали блокпости, ну, зупиняли, перевіряли документи, речі, консерви. Ну, і там в поїзді добрі люди теж підкармлювали, ділились їдою. Його сестра Анжела розповідає, хвилювалася за брата більше, ніж за себе. Сама, каже, на момент окупації Маріуполя була з дитиною в депортації на території РФ в Володимирській області. На першій неділі вже зайшли ДНР. Відсиділи ми з ними ще дві, два тижні, закінчилася вода, їжа. Варили манку на воді, і до нас зайшли всі е, російські воєнні. І вони сказали, або ви виїжджаєте, або ви тут помираєте з голоду. А нам, обіцяли, нам обіцяли житло, допомогу, ці ж путінські по 10 тисяч. Вилагодували, ну, помиямо. За її словами, росіяни, які жили в місцях розташування тимчасових пунктів, говорили їм таке. Вам там Маріуполь уже відстраюють, він буде ще лучше. Там така пропаганда, там в них всіх так промити мізки. Анжела розповідає, дядько Леонід, якого тепер називає татом, зв'язався з нею телефоном та допоміг їй через урядові і громадські організації втекти з депортації. Спочатку, каже, волонтери доправили їх в Москву, звідти в Брест, потім в Україну, а над її 16-річним братом дядько з дружиною взяли опікунство. Леонід Котик каже, стати опікунами сироти навіть у воєнний час складно. Довідку про несудимість брав двоє суд. І щоб зробити зараз офіційно, що дитина-сирота, потрібно довідку про смерть мами. Щоб довідку про смерть мами, там ще в Маріуполі ДНР, там немає, все що розбомбили. Є довідка з лікарні, виписка про смерть мами з ДНРською печаткою. Вона не дійсна. У Леоніда з Людмилою троє народжених ними дітей. Наймолодша дочка Тетяна, ровесниця Богдана, каже, має двох старших братів і не думала, що матиме третього. Чесно, не думала такого, що таке станеться, але вже ми дуже подружилися. Любимо одне одного, як рідні. У нас таке село маленьке, дітей мало. Я йому заміняю всіх друзів тут. Богдан каже Людмила, пішов в одинадцятий клас сусідньої Улашанівки. Після закінчення каже тато Леонід, вчитиметься на зварювальника, як він та двоє старших синів. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Близько 50 підприємств України розглядали Хмельницький для переміщення своїх потужностей від початку повномасштабного вторгнення. Здебільшого це виробництва з Донецької, Запорізької, Київської, Харківської та Чернігівської областей, розповіла начальниця міського управління економіки Оксана Новодон. Дуже багато підприємств були з таких дуже типових для Хмельницького сфер діяльності, це машинобудування, металообробка, які вимагали великих площ, і нашим завданням було дійсно знайти їм, запропонувати такі гарні логістичні варіанти перевезення виробництва і варіанти розміщення виробництва, чим ми і займалися. В тому числі ми надавали консультаційну допомогу і в перенавчанні персоналу, і в переорієнтації логістичних логістюгів експорту і імпорту сировини. І дійсно зараз в Хмельницькому за нашою допомогою скористалося близько 30 підприємств. Деякі підприємства і ми дуже до цьому раді вже повернулися до своїх місць розташування, це в Київ, до прикладу. Однак вони розглядають Хмельницький як філіал, де можна розташувати своє виробництво і працювати вже більш з Хмельницького, орієнтуючись на західні ринки. У Хмельницькому не припинятиметься постачання гарячої води на відміну від сусідів. Про це розповів заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. За його словами, місто вчасно уклало договір з постачання газу. На 1 вересня ми маємо заключений договір з «Нафтогазтрейдингом» на постачання газу на опалений період. 22-23 року дуже довго розроблявся цей договір, дуже довго погоджувався в уряді ліміт і, власне, тільки на понеділок ми мали визначення нам обсяги газу, а відтак мали сьогодні гарячу воду мешканці міста Хмельницького. Наприклад, до сусідні міста Тернопіль, Вінниця, Львів, Черкаси, які подають зазвичай гарячу воду, Залишилися сьогодні без гарячої води, адже їх перевели на постачальника «Останньої надії», а ціна на постачальника «Останньої надії» в 20 разів більша, ніж могла б бути в разі підписання договору. Як розповів Василь Новачок, тарифи на воду для населення не зміняться. Понад 200 жителів області скористалися послугою з реабілітаційного та санаторно-курортного лікування від моменту її поновлення, розповів начальник управління фонду соціального страхування України у Хмельницькій області Сергій Кінзерський. Направлення працівників і потерпілих на виробництві до санаторно-курортних закладів було призупинено через повномасштабне вторгнення Росії до України. Поновили процедуру цього у червні. Відповідною допомогою можуть скористатися українці, які офіційно працюють і сплачують єдиний соціальний внесок. Рішення про необхідність реабілітації приймає лікарсько-консультативна комісія. Фонд проводить відповідну оплату реабілітаційного лікування у санаторіях України. Незалежно розташування цих санаторіїв. Ну, зараз, звичайно, в східних районах і в південних зазначена процедура не проводиться, виключно тільки в районах, де немає сьогодні військових дій. Застрахована особа має право на реабілітацію по поновленню свого стану здоров'я у кількості 21 дня. Перебування у санаторії, який має відповідне відділення по тій чи по іншій нозології.